خيالك لو اكتدا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 لو وقت داريني ابغي وصالك يا بعد عيني الله وكيلك يا معنيني هاك المحبه هات لي حبي اشتقت لك والشوق لي فاضح ليتك هنا يمي ولي واضح يا ظل همي لينه البارح نسنا صيفك يا نعش محتاج No